සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් Plant Technology YouTube channel එකට එකතු වෙන ඔයාලව. ඉතින් අදත් ඔයාලා එක්ක ඉන්නු වෙලා ඉන්නේ ප්‍රායෝගික වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඒ තමයි අද අපි කතා කරන්නේ රෝස ශාකයක් එයාලේයර් කරගන්න විදිය. එහෙම නැත්නම් අතු බැඳීම කියන්නේ මේක තමයි. සිංගල භාෂාවෙන් YouTube මාධ්‍ය තුල අඩංගු පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඔයා තාමත් Plant Technology YouTube channel අලුත් කෙනෙක් දැම්ම පහලින් තියෙන රතු පාට එක click කරන්න. යට පැත්තේ තියෙන bell icon එක කරලා notification on කරගන්න කියලා කරනවා. ඉතින් යා layer එහෙම නැත්නම් අතු බැඳීමක් margin අපිට පාසෙෙම්ම තෝරගත්ත ශාකයක අත්ද ගහේති බීදීම මුල් අද්දවා ගැනීමට හැකියාව ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් ශාක වර්ධක ප්‍රචාරණය කරන එක් ප්‍රචාරක ක්‍රමයක් විදියට. ඉතින් අපි මුලින්ම වායව අතු බැඳීමකට රෝසාත්තක් ලක් කිරීමේදී ඊට සුදුසු රෝසාත්තක් තෝරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් පැන්සලක පමණ ප්‍රමාණයේ අත්තක් තමයි අපි මේකට යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයෙන් කැපුමක් යෙදීමට සුදුසු ස්ථානයක් තෝරගන්න ඕනේ. මේ සඳහා තෝරගන්න ඕනේ මම මෙතෙන්දී තියෙන ස්ථානය වගේ අංකුරයක් ආපු ස්ථානයට අඟලක් පමණ පහලින් ඉතින් මෙයාකාරයට අංකුරයට පහලින් කැපුමක් ලැබීමේ රහස තමයි මේ අංකුර margin ඔක්සින් කියන හෝමෝනෙ නිපදවීම සිද්ධ වෙනවා ශාකයක මුල් අද්දලා ගැනීමට ප්‍රධානම බලපාන හෝමෝනෙ තමයි ඔක්සින් කියන්නේ ඉතින් ඒ ඔක්සින් කියන හෝමෝනෙ ගුරුත් gravité සංවේදී රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඒ නිසා ශාකයේ ගමන් කිරීම සිද්ධ ඉතින් අපි අංකුරයකට පහලින් කැපුමක් යොදලා එතنين යාලේ කරන්න හදනවනම් ඊටමත් පහසුවෙන් එතنين මුල්ලද්දවා ගැනීම අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතෙන්දී මුලින්ම අපි කැපුම යොදන ස්ථානයේ ආ ඒ අවට ස්ථානයේ විසබීජහරණය කරගන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් කොමාරිකා මේ ආකාරයෙන් මේ ප්‍රදේශයේ තවරලා කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම වලට අවශ්‍ය නම් සර්ජිකල් ස්පීඩ් එහෙම නැත්නම් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලත් මේ විසබීජනාශණය කරගන්න පුළුවන්. මුල්ලද්දවා ගැනීමේ මාධ්‍ය විදියට කොහුබත් යොදාගන්න පුළුවන්. ඒ මේ කොහුබත් තඹල යොදා ගැනීම सिद्ध කරනෝනේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ සඳහා පස් භාවිතා කිරීමටත් හැකියාව තියෙනවා. නමුත් පස් භාවිතා කරද්දී අනිවාර්යෙන් හොඳින්ම ජීවානුහරණය කරලා ගන්න ඕනේ. මේ සඳහා ඔයාලට දිලීරනාශකයක් භාවිතා කරලා හෝ වෙනත් ක්‍රමයක් මගින් ජීවානුහරණය කිරීමට ලක් කරන්න පුළුවන්. පසු අපි මේ ආකාරයෙන් පෙනෙන ඉටි බෑග් මේ කොහොබත් ටික ඕනේ. අපි මේ කොහොබත් හොඳින් තද වෙන්න ගැට ඕනේ. පසු අපි තදර බැඳගත් කොහොබත් සහිත බෑග් එක මේ ආකාරයෙන් පලා එතකොට අපිට පහසෙම මේ e layer එකේ කැපුම යොදන ස්ථානෙට මේ මාධ්‍ය තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොහොබත්ෝ ජලය භාවිතා කරනවා නම් 130ත් 50ත් පමණ තෙතමනයක් සහිතව තමයි අපි මේකට යොදාගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි කැපීම සඳහා යොදාගන්න පී හෝ බ්ලේඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ජීවාණු වළනය කරලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද මෙතෙන්දී අපි ප්‍රොසෙසාරකේ කඳ විවුත් කිරීමක් සිදු කරන නිසා ඉතින් ඔයාලාට උණු ජලයේ තඹාගෙන ජීවাণු වර්ණය කිරීම හෝ සර්ජිකල් ස්ප්‍රිට් එහෙම නැත්නම් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා විස බීජනාශණය කරගැනීමටත් හැකියාව තියෙනවා. පසුව අපි කැපුම සඳහා යොදාගත ප්‍රදේශේ මේ ආකාරයෙන් කැපුමක් ඕනේ. මේ කැපුමේදී අනිත් ඇයලයේ වගේ ශාකයේ පොත්ත කිරීම සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. මේ ආකාරයෙන් කැපුම මැදට යන යොදන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ කැපුම් යොදන ස්ථානයේ බාධකයක් ඉරກිරීමටත් අපිට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ අපි මේ රෝසශාකේ ද්විතීක කැම්බියෙම ප්‍රියුත්තර කරගන්නවා. ඉතින් මේ ද්විතීක කැම්බියමේ සෛල මගින් තමයි ශාකයක නව අවයවහා නව ක්‍රියාකාරී සෛල නිපදවන්නේ. මේ තාක්ෂණයේදී වෙන්නේ ද්විතීක කැම්බියේ සෛල මගින් නව මුල් ඇතිකර ගැනීම. අපි මේ ආකාරයෙන් රෝසසාකයේ අත්තේ තත්තක් විවුර්ත කරගත්තාට පස්සේ කඳේ අනිත් කොටසේ ප්ලොයමේ පටකයේ සහ සයිලොමේ පටකයේ හරා ශාකයේ ද්‍රව්‍ය පරිවාහණය හා ජල පරිවාහණය සිද්ධ වෙන නිසා ශාකයේ යැල ප්‍රදේශ වලට කිසිම හානියක් වෙන්නේ ඊට පස්සේ අපිට මේකට බාධකයක් තියාගන්න ඕනේ මේ සඳහා මම යොදාගන්නේ මේ ආකාරයෙන් හිතා කපාගත්ත පෑන් එකකින් යොදාගත්ත මේ කොටස මෙතන හිර කරන්න අපි කලින් පරීක්ෂා කරනෝනේ ඉතින් මේ ආකාරයෙන් බාධකයක් අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න ඕනේ. මේ බාධකයේ තියන්නේ හේතුව තමයි අපි කපපු කොටසේ දිතික ගැම්بيهම හා අපි කවපු නැති කොටසේ දිතික ගැම්بيهම එකට එකතු වෙන එක වළක්වන්න. අපි මේ බාධකයේ තිබ්බේ නැත්තම් මේ කොටස් දෙක යාවීම සිද්ධ වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි බද්දයකදී සිද්ධ කරන ආකාරයටම. අපි මේ කපුපු ස්ථානයේ රූටෝන් හෝමෝන් ටිකක් තවර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට රූටෝන් හෝමෝන් භාවිතා කිරීමට හැකියාවක් නැත්නම් කොමාරිකා ටිකක් තවර කොමාර්ිකා කියන්නේ ස්වභාවික හොඳ මුල් ඇද්ද වීමේ උත්තේජකයක්. ඒත් එක්කම තවත් දෙයක් තමයි අපි මේ රූටෝන් හෝමෝන් එක තවරගද්දී cháකේ කැපුපෙ මෙදුපිස්තානේ එහෙම නැත්නම් කැපුම් අතින් ස්පර්ශ නොකිරීමට වග බලා ඕනේ. මෙයා කාලේට රූටින් එක තවරගත්තට පස්සේ අපි කලින් යදාගත්ත බාධකයේ මේ කැපුම අතර රඳවන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ කැපුම් තල දෙක ඈත් වෙලා තියෙන්නේ මේ කැපුම් තල දෙක තව දුරටත් යාවීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ ආකාරයෙන් අපි මේ කපපු ස්ථානේ නව මුල් ඇතිවීම සිද්ධ වෙනවා කලින් බලපෑමට ලක් වෙලා ඉතින් පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ මාද්ධිය මේ සඳහා බඳගන්න කලින් සගසගත කොහොබත් කැපුම යොදපු පත්‍ර මේ රෝස්සාගේ කැපුම යොදූ ස්ථානයේ තියලා හොඳින් තද වෙන්න බැඳ ගන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ශාකයේ උඩ අතර වැත්තට පොලිතිම් මල්ලේ නොකපූ පත්‍ර තියන ආකාරයට ස්ථානගත කරගන්න අපිට පුළුවන්. මේ මගින් වැහිජලයෙන් හෝ ජල සම්පාදනයෙන් මගින් මේ යායයේක ඇතුළත ජලය ගමන් කිරීම පාලනය කර අපිට හැකිව තියෙනවා. හරි අපි දැන් අවිල්ල මේ යායයේක අවසාන පියවරට. ඒ තමයි මේ යායයේක හොඳින් තදට බැඳ ගැනීම. මේ සඳහා ඔයාලට නූලක් හෝ වෙනත් ආකාරයෙන් ලණුවක් භාවිතා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ආකාරයෙන් අපේ පොලිතින් බෑග් එකේ දෙකලවර ජලය ඇතුළට ගමන් නොකරන ආකාරයට තදින් බැඳගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. එහේ මේ මගින් යා කුණුවීමට තියෙන අවස්ථාව නැති කර ੀੀੋੱ੸ੋ ੩ੈ ੈੱ ੴੱ ੈ ੭ੇ ੮� ඉතින් ඔයාලට මේ දෙෙන්නේ මේ ආකාරයෙන් 얘 ලේයර් කරලා මුල්ද්දව පුරෝෂ ශාකය. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ රෝෂ ශාකයේ අත්තේ මුල්ද්දවීම ආරම්භ වෙලා මේක තව දුරටත් මුල්ද්දවීම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මේ පැල බඳුන් ගත කර බිම සිටවා ගැනීම ගැන වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්නම්. ගැන ඔයාලගේ අදහස අනිවාර්යෙන් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඔයාලගේ අදහස් ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉදිරියේදී වීඩියෝ ආද්දි ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයගා තමයි Plant Technology YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊට යට පැත්තේ තියෙන bell අපි ආයෙත්